إننا في عالم محكوم من قبل مدنسين مدلسين حرفوا التاريخ الحقيقي وأخفوه فأصبح من العلم المحرم وطعنوا في الحقائق وزيفوها لخداع المغيبين من أشباه البشر بالرغم من أن الله لم يفرط في كتابه الكريم من شيء إلا أن بسطاء المنابر لو أعنق الآيات وحرفوا معانيها لكي تتناسب مع العلم الزائف المكذوب اصبحت الارض التي قرنها الله بحجم السماوات والجنان كره تائهة صغيرة فقط في عقول التائهين انه ليس وثائقيا للتسلية او جرعة تروي عطش فضولك للمجهول بل هو امر كبير وسر عظيم سيفتح ابواب التاريخ المحرم والمكتوم التاريخ الذي يظنه بسطاء القوم انه مجرد اسطورة من اساطير الاغريق أو همسة من همسات هوميروس في العهد القديم إنه تاريخ الحضارة القديمة ما قبل الطوفان فمن عهد آدم عليه السلام إلى عصر نوح في زمن الطوفان يسأل سؤال علمه الأقدمون عبر العصور هل مر على الأرض حضارات عظيمة سادت المشرق والمغرب بمدن منارة بالكريستال وتوصلت لتقنيات معقدة لم يعرف العالم مثلها عبر الزمان حضارات دارت عليها السنون والأعوام وانقلب حالها بغضب من الله إلى أن أفنيت ودمرت بعيون وماء منهمر بارتفاع الجبال وأخفت حضارة عظيمة عرفت قبل الطوفان ولم يبقى لها من أثر إلا على لسان الناجين في سفينة نوح عليه السلام وفي ذلك اليوم غاب الشمس الحضارة الأكبر في العهد الأول للبشر وأشرقت شمس العهد الثاني والأخير هذه قصه الحضاره التقنيه الاكبر قبل الطوفان قصه الحضاره المخفيه في العهد الاول من الزمان بدات افهم في بدايه عهدي الاول أن ما كتب في الكتب المفروضة على العقول في المدارس والجامعات وفي المكاتب والمراجعات كتبت جميعها بقلم واحد وهو الفكر العالمي الذي انطلق مع بدايات قرن الشيطان القرن الذي نعيشه الآن وإلى الآن لا زالت مؤسسات الثلاثة والثلاثون ترسخ فكرة أن الحضارات الإنسانية يعود تاريخها إلى أقل من عشرة آلاف عام وأما ما سبق هذه الفترة من التاريخ، فهم يقولون ويؤكدون أن الإنسان حينها كان عبارة عن كائن متنقل من مكان لآخر، يعيش على الصيد والثمار، إلى أن استقر بالقرب من مصادر المياه، واكتشف الزراعة، ثم أقام المستوطنات الصغيرة، وتطورت لمدن وظهرت الحضارات، أليس هذا ما يغرسونه في المدارس والجامعات ويصورونه في الأفلام والمسلسلات؟ أم نحن مخطئون؟ وإذا سألتهم من أين أتى الإنسان؟ أجابوك من تطور قرد كان يرقص على الأغصان. فإن كان للجواب العجب فالأعجب من يصدق هذا الكلام؟ قبل البداية في البيان، إن كنت ممن باع عقله وروحه لهذا الكلام فلا تتعب نفسك في الاطلاع والاستماع وأما إن كنت ممن يملك قلبا وعقلا حرا فاهلا بك في رحلة عميقة إلى التاريخ المحرم والمحظور بعد منتصف القرن العشرين تكدست في محافل رقعة الشطرنج وثائق وبراهين مقدمة من قبل علماء آثار وأنثروبيولوجيين تحتوي على اكتشافات ودلائل تشير إلى أن في فترة من فترات التاريخ القديم قبل عهد نوح والطوفان العظيم كان هناك حضارات تقنية متقدمة جداً عاشت وازدهرت في فترة يطلق عليها أكاديمياً بالتاريخ المجهول بينما تسمى في قواعد الثلاثة عشر بالتاريخ المحرم التاريخ الذي ارتبط بالتقنية الأولى التقنية التي نعيد اكتشافها اليوم بفضل مخطوطات تعود لعشرات وعشرات آلاف السنين عندما اختفى ملايين البشر وأبيد تماما مع تقنياتهم المذهلة من على وجه الأرض بشر قد يكون سبقون في صنع الطائرات وتوليد الطاقة بأساليب فائقة التطور ونحن الآن نتوصل لكمية كبيرة من المعلومات المذهلة بالإضافة إلى الدلائل والإثباتات الأثرية والكتابية التي لا يمكن تجاهلها عن هذه الحضارات المتقدمة جداً بعد أن دمرت واختفت بالكامل نتيجة الطوفان العظيم يتبادر أولا إلى قلب كل إنسان ونقول قلب لأنه المسؤول عن الهداية وليس العقل يتبادر إلى قلوبنا هذا السؤال كيف يمكن أن نصدق أن الحضارات في كافة أرجاء العالم ظهرت من العدم فجأة وبنفس التوقيت قبل عشرة آلاف عام؟ حيث تؤكد الدراسات الرسمية أن الحضارة المصرية ظهرت بشكل متطور جدا دون وجود أدلة تؤكد انتقالها من حضارة بدائية كذلك الأمر بالنسبة لحضارة سومر في العراق الحضارة المدهشة التي وصفت أكاديميا بالفائقة وبالنظر لشعب المايا والإنكا نجد أنها تنفرد ببنيان يقوم على استغلال طاقة الشمس وتوليد الطاقة ضمن إطار هندسي معقد جدا يستحيل تنفيذه اليوم بأدوات بدائية مما يؤكد أنها كانت حضارة راقية ولا يعرف البت كيف ظهرت فجأة دون أي آثار واضحة لتطورها التدريجي من المراحل البدائية. والأغرب من هذا أن كل الإنجازات التي قاموا بها كانت متطابقة مع الحضارات الأخرى والأهرامات خير شاهد ودليل إذن كيف لحضارات حجرية أن تقدم علوما متطورة كدراسة الكواكب وحركة النجوم وتشييد المدن بدقة هندسية ما زلنا نعجز عن بناء أصرح مثلها؟ آلاف القطع الأثرية التي تكشف عن تقنية في غاية التطور تكتشف في مواقع مختلفة حول العالم مما يؤكد أن الأرض بالكامل كان يسودها في إحدى فترات التاريخ السحيق نموذجاً فريداً وموحداً من التقنية المتطورة شملت مجالات مختلفة في الفلك والرياضيات والطب والمعادن بالإضافة إلى تقنيات البناء والميكانيك وصناعه الالبسه وتوليد الكهرباء من الاهرامات ولا يمكن لاحد ان يتجاهل مجسمات الطائرات في حضاره المايا ونقوشها في مصر القديمه كل هذا من الأسرار المفقودة وغيرها تثبت تقنية قديمة متفوقة على التقنيات الموجودة في أيامنا الحالية. ولن أنسى تلك العلوم والمعارف رفيعة المستوى التي تتوارثها المحافل العالمية تحت شعار الهرم في مركز العلوم المدفونة. جميع من يشاهد هذا الوثائقي الآن سيقول أين الدليل بالرغم من أنه يظهر كل يوم أمام أعين لم تعد ترى إلا ما يريدون لها أن ترى نقدم لكم أولا قطعة كريستالية تعود لحضارة المايا تم نحتها على شكل الجمجمه البشرية بدقة كبيرة اكتشفت عام 1912 وكشفت أن عملية الحفظ تمت بواسطة آلات معقدة ومتطورة جداً وبالانتقال إلى العراق عام 1938 تم الكشف عن أوعية نحاسية تم تلبيسها كهربائياً بالفضة قبل 4500 عام ولا يمكن لأحد أن يتجاهل بطارية بغداد الكهربائية قبل الميلاد، وكشف عالم المصريات كريستوفر دان بالدلائل والاثباتات ان الهرم الاكبر مع مجموع الاهرامات هي محطات توليد ونقل للكهرباء في ثمانينيات القرن الماضي، وبين ان تاريخ بناء الهرم وابي الهول يعود لاكثر من 7000 عام، من جراء حضاره فائقه التطور. تؤكد المراجع والدراسات أنها عاداً الأولى التي أهلكها الله قبل الطوفان كما أهلك الثانية بعد زمن نوح عليه السلام وبالنظر إلى السومريين القدامى نجد إلماماً واسعاً ودقيقاً بعلم الفلك كتحديد هوية ومواصفات الكواكب التي زين وحفظ الله بها سماء الدنيا وفي حين تكشف مواقع أثرية قديمة في تركيا وأستراليا وبلاد الشام بالإضافة إلى غابات الأمازون كشفت هندسة معمارية راقية لم يشهد التاريخ المكتوب مثلها سوى في العصر الحديث وأعلن قبل عقود من الآن عن اكتشاف أهرامات باللورية عملاقة مصنوعة من مواد تشبه الكريستال وأكبر بثلاث أضعاف من الهرم الأكبر في الجيزة موجودة على عمق ألفي متر تحت سطح مثلث برمودا، وذلك باستخدام التصوير بالسونار حيث اعترف عالم المحيطات والحاصل على شهادة الدكتوراه ماير فيرلاك الذي كان المشرف الأول على هذا الاكتشاف قال أن الأهرامات الكريستالية تحت الماء كانت تصدر طاقة أشبه بالوميض الأخضر ذات ذبذبات كهربائية وهو ما يسبب حوادث الاختفاء وبالرغم من أن هذا الاكتشاف ضخما جدا إلا أن جرى التعتيم عليه فورا إن الحكومة العالمية الحاكمة ليست بالبراءة التي يراها الأطفال وقد تتفاجأ من مدى الشراسة التي تبديها إذا ما تعرضت أي نظرية من نظرياتها المقدسة لخطر البحث أو التكذيب لان التاريخ المحظور سيكشف ببساطة بطلان المذهب الدارويني الذي يقوم على التطور والالحاد وهم يقرون كل يوم انه من غير المعقول نقل ورفع اكثر من 2 مليون طن من الحجاره بعضها يزن 70 طنا بواسطة وسائل بدائيه وفي نفس الوقت تشييد هرم فارغ الجوف يمتاز بحركه اهتزازيه من اجل توليد الكهرباء. هم يعلمون حق اليقين انه لا يمكن البت تنفيذ هذا بواسطه ادوات بدائيه، وان هناك حضاره تقنيه فائقه التطور ساهمت في هذا العمل الفريد، الا انهم لا يترددون في الكذب والتدليس على الناس، فبمجرد اظهار التاريخ المحرم ستسقط الداروينيه والكرويه والفضاء الفارغ نحو حقيقه الارض المبسوطه وما عليها والسماء وما فوقها. لله الواحد القهار. في عام 1993 بثت قناه ام بي سي الامريكيه فيلما وثائقيا بعنوان اسرار ابي الهول الذي قدم دلائل جيولوجيه واضحه تثبت حقيقه ان عمر ابي الهول يزيد عما يدعيه العلم المنهجي بمرتين ويتجه نحو العشرة الاف عام. قام بها باحث الاثار الحر جون انتوني ويست وقدم الدلائل والاثباتات العلميه اعتمادا على وسائل التعريه وهو ما يؤكد ان حضاره مصر نشات في عهد عاد الاولى وعاصمتها فائقه التطور ارم ذات العماد التي وصفها الله بانها المدينه التي لم يخلق مثلها في البلاد وقد يسأل سائل لما تكشف قناة أمريكية هذه الأسرار إن الجواب البسيط هو منهج يسمى تشويش الحقائق وهو منهج يعرض الحقائق التي كشفت لتحويلها إلى نظرية مؤامرة وبهذا تضحط الحقيقة ويبقى الضلال إلا أن الله يؤكد لنا أن الباطل كان زهوقا وهو فعلا ما حدث فقد قدم جون دلائل علمية فريدة أثارت جدلا واسعا وأقنعت الكثيرين أن الحضارة الإنسانية لم تبدأ قبل عشرة آلاف عام فقط كما تدلس الأوساط العلمية بل امتدت إلى عشرات الآلاف من الأعوام تصل لمئة ألف عام وبعد نشر وثائقي جون بسبعة أعوام ظهر اكتشاف يؤكد رواية الباحث بأن الحضارة نشأت قبل ما ترويه الرواية الأكاديمية بعشرات الآلاف من الأعوام كان هذا الاكتشاف في واحدة من أقدم المدن السبع في الهند وعلى عمق 131 قدما تحت سطح البحر في خليج دواركا عثر على مدينة دواركا التي كان يعتقد أنها ليست سوى أسطورة وحكاية شعبية إلا أنها ظهرت وكشفت ما تحويه من قصور مصنوعة من الذهب والفضة تعود إلى أكثر من عشرة آلاف عام تميزت بعمارتها المدهشة وهندستها الفائقة ولم يقف الأمر ها هنا ففي اليابان تم اكتشاف أهرامات أطلق عليها اسم يوناجوني وتعني اطلاله الغواصه بشكل مدرجات ثلاثيه الشكل يوجد بها العديد من الهياكل الحجريه وتعود الى 12000 سنه وباستحضار هذه الاهرامات مع اهرامات الصين وامريكا الجنوبيه وانتاركتيكا ومصر والسودان اضف الى اعمده الكوارتز المنتشره في بلاد الشام وروما القديمه واليونان. هل تعتقد أنها مجرد زينة وصدفة؟ أم أن الإثباتات العلمية التي قدمها الباحث الإنجليزي دان بوصفها أبراج لتوليد ونقل الكهرباء قبل أكثر من عشرة آلاف عام؟ هي الحقيقة وها هو معبد دندره في مصر القديمة يظهر نقوش المصابيح الكهربائية التي أضيئت بها مصر قبل أكثر من ثمانية ألف عام لا يمكننا أن ننسى إلى اليوم قضية الكاتب مايكل كريمو وهي خير دليل وبرهان كيف يمكن للمؤسسة العلمية الرسمية أن تفرض ضغوطا لمنع أي حقيقة مؤثرة من الظهور وذلك بعدما ألف كتابه الشهير علم الآثار المحرم الذي أثبت فيه أن شكل الإنسان لم يتغير مطلقا وأظهر أن الأرض سكنها أقوام من العمالقة العظام الذين ذكرهم الله صراحة في القرآن وشبههم بأطوال النخل ولكن المؤلف تعرض لأقصى أنواع النقد والتهديد بعدما أثار موجة من الاستيقاظ بين الناس مما دفع محطة التلفاز الأمريكية سي مرة ثانية عام 1996 لتقديم وثائقي بعنوان الأصول الغامضة للإنسان ناقشت فيه عدة أمور ذكرها الكاتب كريمو في كتابه وأجرت مقابلات مع علماء آثار محترفين لضحظ هذا الكتاب ولكن للمرة الثانية ينقلب السحر على الساحر إذ لاقى ذلك الوثائقي نجاحاً كبيراً غير متوقع، وأثر في الملايين من الناس، ولكن رد الفعل الذي انبثق من المجتمع العلمي كان كبيراً ومزلزلاً، فقد أغرقت المحطة التلفازية ببحر من الرسائل القادمة من المحافل السرية، الذين نعتوا هذه القناة بالحمقاء، لأنها عوضاً عن تشويه الحقيقة أظهرتها بشكل مفضوح، وفي نفس الوقت، تلقى منتجو الوثائقي ومخرجوه الكثير من رسائل التهديد والوعيد، وأظن أن من يتابعنا الآن من الأوساط العلمية يعلم جيدا قصة عالمة الجيولوجيا فيرجينيا ستيم ماكنتاير التي كانت تعمل في وكالة الاستكشاف الجيولوجي لحكومة الولايات المتحدة. عندما تم إرسالها في سبعينيات القرن الماضي إلى إحدى المواقع الأثرية في المكسيك بهدف تحديد تاريخ مجموعة من الأدوات الأثرية المتطورة التي اكتشفت هناك باستخدام الكربون المشع، أظهرت أن الحضارة المكتشفة تفوق العشرة آلاف عام بعشرات الآلاف من الأعوام فطلب من الباحث إعادة إجراء الفحوصات أكثر من مرة لكن النتائج بقيت ذاتها فطلب منها تعديل النتائج المقدمة أو سحبها بالكامل لكنها رفضت وهي تعلم أن رفضها سيجعلها تدفع ثمنا غاليا وبالفعل منعت من نشر أوراقها العلمية وخسرت عملها وأوقفت عن التدريس في إحدى الجامعات الأمريكية ومن ثم أعلن أن هذه الآثار ما هي إلا آثار بدائية الصنع هل تعلم يا من يستمع إلي الآن أن الصين تمنع دراسة أهراماتها حتى اليوم ويمنع الاقتراب منها وفي نيوزيلندا هناك منطقة أثرية عثر فيها على أدوات فائقة التطور فسارعت الدولة إلى تشريع قانون يحظر دخولها بدون الإعلان عن ماهيتها ويقول علماء الآثار الأحرار في خطابهم أن المكسيك تحظر ما يقرب 45% من دراسه الاثار، وان سالت لم كل هذا القمع؟ الجواب لانه يؤدي الى كشف التاريخ المحظور والمحرم. اظنك الان تفهم جيدا رساله التعميه المشفره التي قالها مخترع الهاتف الكسندر جراهام. ولم يفهمها البشر آنذاك، حيث قال حينها أن ما نفعله الآن ما هو إلا إعادة اختراع أجهزة قديمة وليس جديدة. هذه الجملة فهمها النخبة جيداً وجهلها وسيجهلها أتباع العلوم الزائفة. هذا ليس إلا مدخل صغير وموجز جداً. من أجل إيقاظ قلبك إلى عمق حضارة العهد الأول للبشر والتي هي ليست وليدة العشرة آلاف عام كما يدعون وبمن الله وفضله علينا نفهم الآن لما أشارت إليه نصوص الأغريق وشعوب التبت والصين ونصوص المايا الغريبة والهنود الحمر والإنكا ومخطوطات بلاد الشام وبردات مصر القديمة التي تحدثت جميعها عن حضارات عظيمة فائقة التطور نعلم أن تلك القصص الشعبية لم يكن جميعها من وحي الخيال إنما ظهرت بلا شك من تناقل الأجداد الممتدة إلى ما بعد عصر الطوفان من هؤلاء الناجين مع نوح عليه السلام الذين أورثوا أولادهم قصص أسلافهم ممن شيدوا حضارات تقنية لم يعرف البشر مثيلها على الإطلاق نصل هنا إلى نهاية الجزء الأول من هذا الوثائقي الطويل والذي لا يمكن تلخيصه في مقطع واحد بل سيمتد لعدة أجزاء بعد أن بينا لكم عمق الحضارة الممتدة قبل نوح عليه السلام ومنهج التضليل والتعتيم المتعمد فيها وسنبحر معكم إن شاء الله في الجزء الثاني والأجمل إلى عالم ما قبل الطوفان العظيم لنكشف لكم تاريخا محرما وعالما مدهشا لم يسمع به من قبل بسطاء عصر التضليل